Перше за тиждень впродовж двох місяців війни жителі Новояковлівки відчули на Великдень, розповідає агроном за фахом Ірина Адамова. Разом із жінками, які не виїхали з села, вона готує для українських військових гарячі обіди. Святковий день у кухарок був вихідним. Нашла собі ну нову професію на кухні. А на який кошт виживаєте? На нам дають допомогу гуманітарну. Виплату, як роботою соціальної виплати, як ну, як допомож, як працівникам на кухні, як соціальну нам допомож. Зарплату нам дають продуктами. Тут є багатодітні родини. Це є, одна. У мене п'ятеро дітей. А, а де наша хата? А, трошки там далі в мене хата. Ірина показує свій будинок і підвал сусідки, де ховається з дітьми та односельцями від обстрілів. О, там були фосфорні, приходи у нас були. Ого. У підвалі під час обстрілів збирається до 15 людей, з них – половина діти, каже Ірина. — Так тут можна жити. Є ха камін, який не працює, бо світла немає. — Ну, він від електрики ж? — Ну так, і лампа від електрики. Ну, а що зробиш? — Часто сюди бігаєте? — Постійно. З трьох вечора до дев'яти ми сидимо в погрібі. — Майже щодня? — Ну, Поруч із підвалом жінка показує сліди від фосфорних приходів. Наслідки обстрілів є і біля старого сільського цвинтаря. Мої діти, мої маленькі діти забрали снаряди, які падали в село. Глянь такі снаряди. Оце, а ви, я що, не знаю. Що це за снаряди такі? Які так бахали, що аж хати розривали? Я не знаю, що снаряди. Постійно обстрілюють і вулицю неподалік. Місцеві жителі, подружня пара Ірина та Анатолій, показують своє подвір'я, куди ворожі снаряди прилітали, за їхніми словами, щонайменше вісім разів. А також старий абрикос, який своїм стовбором захистив від осколків. Я в 6 години коли коз дають, а то 26. Два вистріли, один у парк на углу, один у нас. І Зразу і осколки полетіли сюди во двор, вікно вибило, ту стінку. Пробыла тут, тут, и, и он... вот. такие осколки летят. Вот такие вот, вот россияне нам дают подарки. Чуем наши. а ага. нас-таки ждем возврата. Ага. И думаем, куда оно залетит. Вот у нас-таки реакция на те, что мы думаем, куда оно залетит. Ага. Вы забываетесь? Дома. Мы в хате. Пу, у нас угол такой в кухне. Вик, там немає, маяс угла, то угол. Делали с дедом вдвоем. Куда ехать? Куда? Ну, в ну, свой село. Раді Бога, я хочу дожибала. А ці півторамісячні козенята народились вже під час війни. Ірина Павлівна каже, через цих малят нікуди не поїде з рідного села. Хозяйство, собаки, кози, курі, коти, все наскільки. Завсім треба дивитися, плитку топити, дрова рубать, все треба робити. Все ми бачили, танки по нас стріляли, да. і фосфорні бомби стріляли, і касетні, да, да. що ми тільки тут не пережили. Сьогодні встали, подвоє дітки з сусідом з'їли. Пасочки, правда, немає, ну їли, копа пили, все нормально. Да, ми тримаємося, тримаємося і будемо триматися. Тільки благодаря тому, що у нас є хороша підтримка. Староста нас оберігає, кожен день вона нас питає, приїжджає, каже, все повідомляє нас. Ми тримаємося, держимося і будемо держатися, будемо держатися до останнього. Ось, он дивіться, яка гарна пасочка. А на Великий день селянам передали подарунки із західної України. О, «Подивіться, яка гарна паска. Прямо. Ну, така незвична. незвична в нас таких. Да. Дивіться, яка гарна паска». Жителі Новояковлівки кажуть, на великдень День молилися за українську армію та перемогу над ворогом. «Брали і збройні сили України, бійці такі пасочки, і наші громадяни». Новини на Суспільному. Запоріжжя.